24-річний прикордонник Ілля прийняв бій на острові Змінійний в 24 лютого. За словами його дружини Анни, після втрати зв'язку з чоловіком у неї сталася істерика. Він сам передзвонив, сказав, не хвилюйся, все добре, трошки стріляємо, але все буде добре. От. Потім вже ввечері, коли він перестав виходити на зв'язок, ще більша паніка почалася. Дуже прям така, уночі, коли я почула звернення президента, У мене істерика була. Але чомусь я вірила, що з ним все добре, що він живий. Після закінчення школи та технікуму, каже Ілля Діордієв, пішов на строкову службу. Потрапив у прикордонники. За три місяці підписав контракт, говорить Ілля. На строковій службі мені не так сильно подобалося. Я вирішив підписати контрактну службу. Це було 30 серпня 2018 року. Заїжджав на острів з 2019 року. Заїжджали ми на ротацію, у нас була задача Недопущення ворога на висадку остро зміїний. На змійному ротації були від місяця до трьох, розповідає Ілля. Все залежало від погоди. Ілля Діордієв каже, останню 15-ту ротацію на острів відкладали двічі. Третього у нас шторм піднявся, ми не виїхали, повернулися по домам назад. Потім мали на вертольоті поїхати, ну, полетіти туди, теж не вийшло, щось сталося вже в третій край раз, коли виїхали, вже було прощаття дуже-дуже таке. Як будто не хочу я туди їхати, хочу в другий раз поїхати, не зараз. За словами Ордєєва, в ніч з 23 на 24 лютого саме змінився знаряду. Раз змінився десь в 11 й годині вечора знаряду, пішов на відпочинок, зайшов в кубрик, поки чай заварив, там, попити, попив чаю, ліг, ліг на кровати вже тільки якраз засинатив. Через годинки-дві зайшов черговий і каже, Давайте швидко, тривога, там, збирайтесь, виходьте, получайте зброю, виходьте, ви не висувайтесь на свої позиції. Ілля Діордієв каже, їх атакували два кораблі і авіація. В годині восьмий почався виднітися із отуману корабль, такий броньований великий. Пізніше я дізнався, що це був крейсер Москва. І ще був з ним маленький, такий, як фрегат Василій Биков. Прийшла команда всі, всіх в укриття, і потім почався обстріл. Ми десь сиділи до вечора під обстрілом, після обстрілу ми вийшли, нам сказали злажувати зброю. У полоні лили пропаганду, говорить Ілля. Нас загрузили знову в автомобілі, де заключених везуть, заручників, і завезли нас до міста Старий Скол в сезон номер два, там вже ми сиділи. Кидали нам пропаганди читати постійно, газети, радіо включали, там в дворях була як зроблена така радіостанція чи динамік, чи що, і вона постійно нам говорила, там російська армія Росії вже дісталася до Києва, там дістала, захватила такі-такі края, такі-такі області. За словами Іліді Ордієва, на обмін його возили чотири рази, щоразу разу казала на розстріл. Вижити в полоні допомагали думки про сім'ю. Кожен раз, коли ми їхали, нам ми постійно питали. У Конвоїрів казали, ну, куди ми їдемо, вони кажуть, ви їдете на розстріл, вас зараз розстріляють і все. Я не зациклювався про щось таке сверхвелике, я зациклювався про сім'ю, щоб в родині було все добре. І я, надіюся, ну, я молився кожен вечір про себе і постійно казав, що я по-любому вернусь. Після полону вступив до Національної академії Державної прикордонної служби, розповідає Ілля Діордієв. 2020 року я поступав один раз, мене велика не пропустила, я почекав знову рік. Все пройшов, мандатну комісію не пройшов, і це не третій раз. Все-таки судьба сказала – ти вчися. За словами Іллі Діордієва, у полоні до нині перебуває частина військовослужбовців, які потрапили у полон на Зміїному. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.